До травня відбувся відкритий чемпіонат сміли з настільного тенісу, приурочений до Дня пам'яті та примирення в Україні. Учасниками змагань стали дорослі спортсмени у різних вікових категоріях – 30-39 років, 40-49, 50-59, 60-69, 70 і старші. А сьогодні є учасники 79-75 років. Загалом на змагання приїхало 39 учасників. Крім смілян, що були гості з Черка, з Кропивницького, Хацьок, Городища, Кам'янки, Золотоноші, Геронимівки, Вільшани, Ватутіного, Білозір'я. Це було свято спорту. На відкриття підбадьорити учасників своїм виконанням пісень завітав гурт «Спейс Піпл» – Вікторія Сінаєвська і Дмитро Доронін. Ці змагання завжди у Смілі були традиційними. На рік. Ну, з цими подіями нашої різномасштабної агресії і війни, щоб ми не проводили взагалі це вперше, ми збираємося таким колективом великим. Сьогодні 39 учасників, ну, це класно, це круто. І я хочу відмітити від себе, як керівник клубу «Енергія», мої діти. Вони приходять на недільні турніри сюди грати. І завдяки цим турнірам вони займаються республіки місця на чемпіонатах України. Це ну, вкладіть такий досвід дуже гарний. Я дуже дякую хлопцям, які тримають скажімо, оборону тому, за кожним столом. І дякую відділу молоді і спорту за те, що нас підтримують фінансування. фінансуванні сьогодні, переможці отримують кухні, роботи і медалі. Особливе те, що ми сьогодні можемо зібратися тут. Ми, звісно, дякуємо, дуже дякуємо Збройним силам України. У нас сьогодні присутні з нами наш генковець Пута Рего Це військовий наш, нам дуже приємно це, тому що ми знаємо, якою ціною це достається наше мирне і тихе життя. Дякуємо дуже і безпечно. Слава Україні! Учасників змагань гостину приймали у спортивному залі Смілянського державного навчального закладу СППРК. Весь інвентар для проведення чемпіонату забезпечили представники ветеранського руху настільного тенісу «Сміли». Але, твердять від допомоги керівництва міста вони не відмовилися. я займаюся в цьому залі з 2003 року, а почолюю гуртун з 2020 року. Теніс, тренери спорту. Ходять, займаються. До нас приходять і, і діти на тренування і, по, по проханню. Ми нікому не заважаємо. на яких можна працювати, щоб ми можливість провести навіть рейтинговані збаги. Сергій Брайко зізнається, що для ветеранів дуже цінними є заняття улюбленим видом спорту. І всі вони дуже вдячні за можливість зустрітися не лише як суперники за ігровими столами, а й просто поспілкуватися з давніми друзями. Для ветеранів все, по-перше, здоров'я. І фізична, і психологічна. Чоловік приходить відпочиває, і в свою чергу забуває про за якісь там проблеми, тегасти. І приходить звідси, я скажу, сілими. Переможці призери змагань нагороджені кубками і медалями, грамотами за рахунок відділу молоді та спорту управління освіти молоді та спорту Смілянської міськради. Суддівство здійснювала Світлана Цьома та випускники її клубу «Енергія», а нині студенти Каріна Жаркова та Іван Цьома. Такі традиційні для смілизмагання з настільного тенісу – це спятковість поколінь любителів цієї гри.